Eikö tiedä, kuka mä oon? En. Mä oon Seija Kulpa. voittanut iskelmä Finlandia ja soin koko ajan joka paikassa. Miten kauan taito, että tätä salailua jatketaan? Lauri rakastaa mua. Niin, minäkin rakastin meidän Mustia. Mutta emä mä ajatellut sen kanssa parisuhteeseen ryhtyä. Jos tämmöinen järjestely tulee julki, Sitten vedetään hirveet Valehtelit mulle päin naamaa! Sä auttaa Laurin? No ei se kyllä mikään mun vankio ollut. Ja suoko ei haittaa, että mulla olisi perhe toisen kanssa. Ei yhtään. Mä oon vähiten mustasukkainen ihminen, jonka mä tiedän. Mä olin sun kyydillä. Etkä sä muutenkaan voit noipa häipyä. Tiedoksessa me kyllä nähdään, että sä oot siellä. Ja sitten kuitenkin maailma sorttuu Anteeks, mutta mä en ole tottunut harrastamaan seksiä ilman rakkautta. Ja tietysti ensimmäinen mies, joka ajattelee, noin osuu mun kohdalle tässä tilanteessa. saat oikeasti oikeesti rakkautta syövä mustaa aukko, joka ei tuu koskaan kylläiseksi. Mä oon tosi nöyrä ja epäitsikäsi ihminen. Hei kun sä vaan meet ja teet ihan mitä sä haluat. Seija se vetää sooloa ja muut saa laulaa taustoja. Ja niin tuntuu. 70 on uusi 60, vai mitä ne sanoo? Jumalattarat ei täytä vuosia.